قيل الميمون وين ولينا راح ابو السجاات لو يريد أنا ان ريدي جدمته وين خمش قلبي الله. من ريحت بيحسين بالله ودعته والباري حسبي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 Let me be free. I see